Hej, jeg hedder Karen, og jeg vil kæmpe for at give byens børn de bedste muligheder for fremtiden. Det, som mange eksperter siger, det er, at vi skal give de bedste muligheder så tidligt som muligt. Hvad vil det betyde, hvis man får 550 flere pædagoger? Dygtige pædagoger, der har tid til at observere det enkelte barn under leg, for betydning for børnenes indlæring senere hen i skoleforløbet. Hvorfor er børnenes egen leg så vigtig? Leg er det vigtigste for børn. Legen er den måde, børn lærer på. De lærer at få tro på sig selv. De lærer, hvordan man opfører sig socialt. Og det får betydning senere hen i skoleforløbet, hvor de får mere selvtillid, de kan mere, og de kan lære mere. Det vil sige, at flere pædagoger i daginstitutionerne kan betyde, at vi får børn i folkeskolerne, som har mere selvtillid og kan lære mere. Ja. Det er ret vildt. Derfor. Gør København større, med 550 flere pædagoger. Stem på Karen Melcher den 21. november.